Rovný dož padal, od večera do pivnoči by domlačkom stal. Otvorom plačok bola tvoja čoja. Vzal vojaťa za, že takoj to dročok. Otvorom Boh mi mamka zakázala, že ja nesmiju za kľúč na dveri. Naj na tu, ja po na 1000, na 1000, na 1000, na 1000, na 1000, na 1000, na 1000, dva 1000, na 1000, na na na 1000, na na raz